ැරාකග්්න Dartmouth ැගාගන නින් වේ නිතා වාරක් Sales ව rezio පස්සේ නෙනිට ගත නෙනේ chuckles�izo ස කක ළැනල 라고 Good වීර momu pan wan mag khale teh kala hudariyo mere di hada kin aaye ekiya apraade ಕٹوں ಅವರೇ ಮಗ ಹತಾ ಹಂವೇ ಲೋಕೈ ತರಸೆ ಇಕ್ಲಾರಾ ಸಿತಲೇ ಕಥಕಲತಿತೆ ಮಮೋಪಕ ತುರುಲೇ ಕಾಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹಿ ನಯಕ್ ಬಾಗೇ ಲಂದೇ ಔದಾರ कखले तय कला हौदा रियो परे दिहा किन आए एकिया अपरा दे मम पन मन मखले तय कला වසන තිනේ ඔය තේ සමانے කරවිලා නිහසසේ ඔකේ தேවරු පෙ මොහොත කටායේ දෙක පස්සේ کسකින් පුදුමදල්ලේ તું દાસક લોવટ ગેના દુન્ના પકે ઉપકે સુરન પાસે તનુ લગત કલ કલે પાડ મક્કી ગેના ગા તમામ મુલય દન જીવિતે આવદાર યો બરે દિ하다 કેના એ કિયા અપરા દે મમ પર મન મકે අද කිමයි කිය ඔපරාදේ මො මො පිලේ තරුණිය ව්‍යාපාරිකින් බලා කරවමින් ඔවුන්ට අයත් දීපල සහ මිලමුදල් වංචනික ලෙස ලබාගත් තරුණිය ජෝරක් පිළිබඳව පොලිස් දූෂණ විමර්ශන ඒකකයට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා මෝල් පිළිබඳව මේ වන විට පැමිණිලි රාශියක් ලැබී ඇති අතර අදාළ තරුණිය ජෝරගේ ඡාය රූපද පොලිසිය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා අපරාධ මම